في ناس بتدخل حياتك لتعلمك دروس بتوجع كتير بس بتقويك وتوعيك وتعلمك إنه المظاهر هي آخر شي لازم تطلع فيه وإنه في أشياء أهم منه بكتير وهي الوفا والصدق والنية الطيبة دروس بتعلمك إنك ما تركز كتير على الكلام اللي بيطلع من تمه للشخص وتبلش تركز على الأفعال اللي بيعملها لما يكون مضغوط أو معصب أو زعلان دايما نكتشف الناس بالمواقف اللي بتطلع منه وخلي الحكي للمسلسلات والأفلام